Det är måndag och idag kommer det att eh, låta något förskräckligt om dig Fredrik. Vad är det som har hänt? Nu du tänker du på eh, när jag skriver på mitt tangentbord. Mm, det tänker jag Just på. Det. det är inte så poddvänligt ditt nya tangentbord. Har Nej, men Vi kan väl, vi kan väl göra ett litet besök här nu då. Nu ska vi se om ni tycker att, detta, att ni störs av detta eller om jag kommer undan med att eh, skriva lite så. det hörs rätt tydligt att du skriver. Ja, och, ja. ja men, men och, um, så kan det så, vara när man äh, köper ett äh, nytt coolt tangentbord äh, som äh, man förstås behöver ha när man, ja, behöver man det vi, verkligen. Ja, men äh, vi, vi brukar ju skoja om det, för <laughs> utvecklare så är ju tangentbordet det enda vi kan sådär flasha lite med. Det, det, det börjar bli en sån där grej bland utvecklare, man ska ha ett coolt ja. tangentbord. Och vi är väl ändå utvecklare båda två också på något sätt, kanske. Ja, det är faktiskt väldigt skönt och det väger lika mycket som en laptop. Så det är en tung liten apparat där. Men det är skönt att skriva på. Det låter mycket. Mm. Men. Mm. Det, Så var det med jag, det. Jag är glad att vi inte har öppen kontorslatskap i alla fall. Utan det är bara vid de här tillfällena jag behöver sitta och lyssna på det. Mm. Vi är tillbaka efter bara en vecka den här gången. Vi, det, vi får se. När, när andra faller på, eh, som vi har sagt tidigare, så kommer vi att dyka tillbaka. Och eh, du sa ju det här tidigare, då, Fredrik, att det har hänt så mycket nu. Vi måste, vi måste, för det har hänt så mycket. Det har ju bara gått en vecka, men då har det tydligen hänt mycket ändå. Ja, det är ju ändå, som sagt, det händer grejer hela tiden. Och jag tänker att vi kan väl göra en liten snabb överflygning i alla fall. Över, över sånt som bara har flugit förbi. Det är ju ändå på något sätt en, en liten möjlighet för oss också att ventilera saker som flyger förbi. Så kan vi ju utan att vi behöver känna att vi har förberett så där hemskt mycket så kan vi ju i varje fall blotta våran okunskap och våra tankar här i podden. Så får väl någon lyssna och tänka att de inte håller med. Då kan man ju bara säga till det är som jag sagt innan då, är är välkomna till podden som gäster om ni tycker att ni vill det. Och gå in på vår Discord och kommentera där om det skulle behövas också. Mm. Jag har inte ens tittat på våra show notes idag Fredrik. För jag har suttit upptagen här med streaming i princip hela dagen. Men jag kanske ska göra det. Jag kan väl göra så att jag, jag gör så här. Jag delar våra show notes här direkt. Och sen börjar vi. Och jag, jag skrev då våra show notes här. Så vi kan väl säga jag kan väl styra den här. Det här avsnittet då eh, och jag valde då en liten rubrik där med API, hur förändrar det? Mm -hmm. Och då vill jag börja, börja nu Johan och fråga dig så här, vad är ett API? Mm. Ja men vi, vi kan väl, eh, API, förkortningen är kort och gott Application Programming Interface eller applikationsprogrammeringsgränssnitt tror jag man säger på svenska. Eller det säger man inte för man säger API kort och gott. Eh, vi kan väl jämföra detta med, det har ju varit ganska mycket snack om eh, i olika forum och sådär har jag sett var hittar jag liksom den här appen nu, chat GPT app. Eh, vi vill ju ha ett gränssnitt till, till applikationer och för, för vanligt folk så kan man väl säga att gränssnittet till applikationer det finner man ofta idag i någon form av App Store som en applikation men det kan ju också finnas som en webbapplikation då men då är det ett grafiskt gränssnitt kopplat till applikationen som gör att vi kan interagera med applikationen. Men som utvecklare så är det inte kanske det alltid de här grafiska gränssnitten som lockar utan ofta är det API som lockar. Det vill säga programmeringsgränssnitten som gör att vi kan skriva kod emot applikationerna istället. Så att det är en programmerarens gränssnitt, kort och gott, mot applikationer. Och i det här fallet då, eh, som jag tror du kommer in på, så är det ju just att, att, att OpenAI då har släppt ett API mot ChatGPT och det, det gör ju det här synnerligen intressant. Mm. Och det är ju den, jag ska man säga, den stora grejen som hände förra veckan då. Och eh, det står den andra mass där. Jag är lite osäker på vilket exakt datum, men det var nog någon gång onsdag förra veckan sånt där, som, som denna släpptes. Då. Det visste vi ju var görningen. Det var ju ingen eh, överraskning eh, som sådant att eh, ChatGPT skulle öppna upp ett API. Och för att vara tydliga nu då, som, som du sa då Johan, är ju att ChatGPT har vi ju år haft tillgång till, har fortfarande, via webbläsaren. Eh, alla dessa appar som har sagt att de har haft en ChatGPT-app eller någonting. De har inte byggt på modellen som ChatGPT utan de har sannolikt byggt på Davinci 003 som är GPT-3-modell som har haft ett API. Och det ser man kanske inte som användare men nu har de i alla fall öppnat upp ChatGPT-API. Det betyder att. Ja, som du sa där Johan, där att nu kan man faktiskt bygga en app så att det är vem som helst som har kunskapen kan bygga en egen app som är ChatGPT. Lika mycket ChatGPT som webbläsaren ChatGPT när man går in där. Och göra sin egen prismodell ovanpå detta. Eftersom API kostar ju pengar att använda. Uh, och då betalar man per token i detta fallet. Och det var många decimaler innan den här, så jag vågar inte säga. Men det var 0,0000, 000, kanske två. <tår> tog det där från huvudet. Men <h female> det är väl åskådliggöra det här är att varje token, vilket är ett sätt för den här modellen att, eh, ska man säga, inte räkna ord och det är inte tecken utan det är. Det finns, Enheter. En, ja, finns <laughs> för, fin term för ja. det. Eh, en fin Ja, men en token motsvarar väl ungefär 0,75 ord ungefär. Eh, men det går ju att beräkna de här med ett verktyg som OpenAI har. då Men man betalar alltså per token då. Så man kan säga att man betalar ungefär per ord då. Eh, mm. Om man ska göra det enkelt. Och eh, den här öppen nu då. Och det gör ju att, nu har vi tillgång till det, jättebra. Vad är det för stor skillnad på ChatGPT och den här GPT-3? Jo, ChatGPT är ju en mycket roligare modell just för att den är mer chatinterface-aktig. Den vanliga GPT-3 den hade ju en, eller en metod då som heter Completion. Att du skriver en text och sen så fortsätter den fylla på då. Eh, man skulle kunna säga att det är ungefär som ChatGPT också gör förstås, men den är ju tränad också med, den har ju den här instruct-GPT eh, eh, i sig. Så den är också tränad med människor för att då ge bättre resultat. Så den här är ju liksom out of the box en bättre modell för att få en chattkonversation att bli naturlig och utvecklande. Eh, den är ju sannolikt inte smartare. Det är svårt att säga någonting om smartare eller dummare. Men GPT-3 är nog säkert en större modell. Den här Davinci 003. Den kan nog ge bättre, mer kvalitativt resultat om den används på rätt sätt. Men ChatGPT är så pass liksom out of the box bra på just den här dialogformen. Då. Men det var den men, stora men... grejen. Ja. ja, men varför är det en stor grej? Förstår jag inte. Alltså då, då blir det ju bara flera likadana chatt-GPT som kommer att släppas. Vad är poängen? Ja, alltså, Det var en retorisk så... fråga. Ja, <laughs> <laughs> ja, det, alltså på ett sätt så är det ju ändå eh, rätt intressant att man skulle kunna tänka sig att om OpenAI hade velat... Ja, det, det här är ju en, en fråga man skulle kunna eh, diskutera. För det de gör nu i och med att de släpper ChatGPT-API det är ju att de på sätt och vis undergräver sin egen prismodell på 20 dollar i månaden för ChatGPT+. För man ska uppe i bra många tokens. Jag tror att du är uppe i en miljon tokens, så en miljon ord då. Då är du uppe i vad månadskostnaden är för en, en subscription på ChatGPT+. Och när vi pratar um, tokens i det här fallet, är det inmatade tokens? Eller är det både inmatad och utmatad? Både och. Så den totala. Mm. Uh, men hur den är, det är den rätt många. Men man säger så 750 000 ord. Oj då, nu jag har ju jag tryckt på några 750 000 ord då skulle man kunna tänka sig på ett väldigt ungefär då, uh, in och ut. Och säger då att du delar den med två, då för du kanske matar in lika mycket som du får ut. Så du är i alla fall nere på en, ja, 300, 300 400 000 eh, ord mm. då eh, mm. och det är ju ett ganska häftigt användande om man nu tänker på ChatGPT GPT plus då. Hur många ord behöver du då sitta och föra in varje dag då, eh, det är i alla fall en, en eh, eh, 10 000 ord i alla fall, det är väldigt väldigt ungefär då om dagen. Så ja, det, och, använder man ChatGPT jättemycket, då kan det mycket väl vara så att ChatGPT Plus är den, den mest kostnadseffektiva eh, prismodellen. Men är man lite mer sporadisk användare, så kan det faktiskt vara bättre att bygga sin egen applikation inom ett företag till exempel. Eh, för då kommer du kunna spara pengar på det. Eh, och dessutom kan du ju branda den, och du kan ju också i din applikation styra dina prompter på ett sätt som du kanske inte kan göra på, på, när du använder Chat gpt då. Eh, det, den blir ju mer öppen. Sen har jag, jag har lekt runt en del faktiskt. Jag, jag spenderade faktiskt en av timmar på, på i förra veckan där när den här kom då att eh, utforska APIT. Eh, och eh, jag, jag fick jag har en känsla av, och det här kan också vara, jag säger att det är en känsla för att man behöver nog göra många fler tester. Men jag tror att man kan vara så att man har lite fler frihetsgrader i api än vad man har i ChatGPT gpt på webben. Och med frihetsgrader menar jag då är att jag kan få den här att kan, kanske ta ut svängarna lite mer. Om ni kommer ihåg i början där i december, början av december, så var det mer upplåst. Alltså Chatt-GPT har blivit mer och mer politiskt korrekt eh, och mindre villig att bryta sig loss ifrån eh, att vara en snäll hjälpsam assistent då. Eh, I början så kunde du få den att säga det är faktiskt ganska hemska saker också. Eh, men jag, jag tror API är, är lite mer upplåst. Eh, eller lite mindre nedstängt nedstänkt. Men jag eh, tar det för vad det är, en magkänsla för jag lekte runt en del och tyckte nog att jag fick ut saker som eh, var ganska roliga. Jag frågade, provocerade den lite och frågade till exempel om eh, att skriva en, en policy som diskriminerade på arbetsplatsen och det kunde den ändå göra. Mm. Och det, Jag testade att ställa samma fråga till Eh, Chatt-GPT och den ställer ju ganska snabbt ifrån vid alla typer av eh, uppgifter som då skulle kunna vara inte bra, alltså diskriminering och, och, och så. Mm. Så ja, det, så det, det kan vara, vara lite spännande om man nu vill eh, göra evil med eh, Chatt-GPT så är API en, en bättre <laughs> chans. Så. Jag, lite här. Det är möjligt att de har friskrivit sig någonting i något avtal någonstans. För API, trots allt, du behöver ju ändå stå för din produkt som företag sen. Eh, och eh, då kommer ju kanske backlashen inte hamna på OpenAI utan faktiskt på eh, någon annan när du använder Apeet Jag eh, testade här, jag, jag tror jag nämnde det här redan förra veckan. Jag har ju suttit och, och skrivit ganska mycket dokumentation, eh, mycket så här miljökopplingar eh, till... Eh, sustainability i miljöaspekter av mm. dokumentation och sådär. Så det har blivit en rätt lång tråd för jag har ju insett det att i, i Chat-GPT är det rätt trevligt att, att fortsätta i samma tråd så länge som man jobbar med samma arbetsuppgift eftersom man får med sig så mycket på köpet. Då. Eh, eh, och jag kollade just den här tråden som jag har suttit ganska mycket i. Jag skulle väl säga att jag vet inte vad jag har suttit i den. 6-7 timmar, något sånt här kanske 8-10 timmar till och med. Och det är i en enda tråd nu då? I en enda tråd. Ja. Så jag tog all och klippte ut och kollade hur många eh, ord det är där och det är runt 30 000 ord så det skulle man väl kanske kunna säga är runt 40 000 tokens då. Något sånt där. Rimligtvis. Mm. Och du sa 700 000 för att komma upp i månadskostnaden. Mm. Jag hoppas inte jag tog någon nolla fel här nu. Det är så otroligt lätt när man pratar om det här. Men det, det, ja, jag, det jag, jag... kan ju vara mm. så. Men, men ja, ni får, ni, får, ni får göra den där läxan själv, men, men då känns det ju faktiskt som att man behöver, för jag har väldigt mycket med den och mm. då skulle jag väl rimligtvis kunna säga att jag på en månad kanske kommer upp i 200 000 ord då, om jag sitter mycket. Mm. så att, Eller tokens. Uh, så ja, men det, här, det finns ju verkligen någonting. Och jag har ju börjat liksom, uh, uh, kommer jag byta bort den här? Uh, professional-licensen mot något annat, nej ja, inte just nu för jag börjar gilla liksom det är det där man, man börjar vänja sig vid ett verktyg då vill man liksom fortsätta med det där verktyget så jag kommer säkert att, att fortsätta att köra på den här eh, på ett bra tag framöver även om det kommer komma andra modeller då såklart. Ha. Det om det, eh, är det något mer att säga om det här API då? Vad kommer det att leda till nu då? Alltså visst, då, då kan man se nya produkter. Det var nästan det jag fiskade lite efter här innan, Fredrik. Kan vi se också andra typer av produkter? För det är ju en sak att bara släppa samma sak som chatgpt gpt redan har gjort. Det är kanske är en ofiltrerad version eller något sånt där. Men, men vad skulle vi kunna tänka oss i, i, i, i nästa steg vi kommer att se här nu då? Um, ja, vi ska se här nu. 10 miljoner fick jag det till nu. Ska vi se? Nej, vänta nu. Ja, en miljon. En En... Uh, jag, jag vill bara räkna här så det blir rätt. Här nu ska vi se. Det blir många nollor. Uh, ja, men rackan så här nu. 10 miljoner uh, får jag där. Då jag, kommer jag upp i 20 dollar. Så 10 ha. miljoner. Jag tror ju alltså fel åt, åt andra hållet då. Vi lämnar ja. det där för jag tror jag vill bara liksom åskådliggöra hur ja, ja, ja. det, det ju, är. Är, är väldigt mycket. Så API ja. är billigt om vi nu säger ja. så här. Och det, det är lite det som jag um, vill. Um, uh, uh, uh, punktera här nu då, det är att vi, det vi kommer kunna se är att det kommer säkert vara så att vi kommer få appar som andra har byggt som är ChatGPT, alltså de använder den modellen. De kanske till och med kan tweaka den så att den blir lite trevligare, lite bättre eller någonting sånt då. I och med att de också kan lägga på ett lager och promptning och sånt innan. Och om den kostar 5 dollar i månaden så kommer de sannolikt ändå göra en väldigt bra affär på den. Så den, det jag vill komma till är att den här ChatGPT Plus som vi har nu, den är ju frågan hur länge den prismodellen kommer vara där eller om den överhuvudtaget är rimlig då. För priserna har gått ner väldigt mycket och det är ju lite häftigt eh, för det är ju inte så mycket andra priser som går ner just nu i världen utan det är ju, matpriserna har ju skenat och eh, allting blir ju dyrare förutom Teslor också, de går också ner i pris så att... <laughs> Ja, men det är det i alla fall. Så det, det som twittrades om och visades där, det var ju lite det här att vi hade då ett before and after moment in AI. Det var ju när ChatGPT kom i eh, slutet av november. Eh, men nu har vi då enligt vissa också ett before and after moment in AI. När priserna i stort sett har gått ner 90% sen eh, bara två månader tillbaka. Mm. Och det är ju rätt häftigt. Så att vi har alltså en tiondel av priserna för användning av de här modellerna som dessutom är bättre än någonsin tidigare. Det är ju rätt tufft. Mm. <laughs> ja. Men, men för att återknyta till den här frågan då. Kommer vi, att se, kommer vi att se den här typen av, av chat-GPT liknande kloner nu? Ja, troligtvis va? I, I App Store och precis överallt med olika betalmodeller och sen... Får man väl gissa att någon som har en lite unik nisch kanske kommer kunna bli stora på det där. Men det kommer mm. nog vara väldigt, väldigt många sådana typer av appar. Men kommer vi att se andra typer av applikationer nu också som bygger på, på ChatGPT? Vad, vad tror du det? Ja, det skulle, jag, jag tror ju att vi kommer se... Ja, det, det är ju lite det. Jag har ju längre ner i min, mina show notes här. Så vi kan ju fuska oss fram till, äh, till där lite grann. Då. Äh, men vi har ju till exempel här är ju Quora som har den där frågetjänsten, Quora heter de ju på internet. De har, ju ska, de har gjort en app som heter Po.com. P-O-I.com. Ja. Ja. ja, och där är det faktiskt så att de har flera modeller äh, i den här. Så att här kan du inte bara jobba med OpenAI-modeller utan också med andra stora textmodeller. Då. Den kommer nu som en desktop-app också ha funnits i mobilen och det är väl detta är väl, jag tror jag tipsar om den för att ni hittar den faktiskt i App Store och det är nog det enklaste sättet att få en chat gpt app i er mobiltelefon äh, är nog att hämta hem den appen och de tar inte betalt för den, ska jag säga, ännu då. Men då har ni också möjligheten att testa den Entropicas AI-modell och det är det enda stället där ni kan testa den. Eh, åtminstone officiellt då. Eh, Vi, eh, det kommer ju då, det, det går ju nästan inte, jag kan väl länka till lite Twitter-trådar för det känns som att det här är ju ett område där det går så snabbt så att det enda sättet att hänga med lite bland alla dessa nya AI-verktyg det är ju att följa några twittrare som egentligen mer eller mindre bara twittrar om nya AI-verktyg eller de här AI-bloggarna som poppat upp nu i massor Eh, men det kommer komma inom alla sektorer. Du, eh, ja. Eh, om man nu tittar på någon av. Eh, de här nu försvann eh, den delningen här då. Men jag kan jag här att jag. Eh, för eh, eh, skapandes, skapande av eh, User Interface till exempel. Finns det nu AI-tjänster som gör det, där du eh, till exempel kan på ett papper och penna rita upp. Eh, så här skulle jag vilja, jag vill ha en knapp i det hörnet, jag vill bara mocka upp och så. Och sen eh, gör den hela user-interfacet till en app eller till en webbsida. Så redan där finns det AI-tjänster som gör det. Alltså du med penna och papper kan rita upp hur du vill ha det och du får ett interface kodat och klart eh, där. Du har ju inbyggt i andra appar eller system då, som vi har pratat om tidigare också, men Notion är ju ett eller anteckningsverktyg. Den är ju faktiskt väldigt bra och det är inte som att den är bättre eller sämre än en gpt eller det, så det bygger på samma teknik. Men just att du har det direkt i ditt skrivverktyg gör väldigt stor skillnad, du behöver inte ens copy-pasta utan du kan få in ett dokument ja vad ska vi se här nu resume worded det läser jag högt här från en twittertråd men då kan du ladda upp din, din jobbresumé och få feedback på den och din LinkedIn profil och så vidare så att du kan använda en sån här AI-tjänster för att optimera din egna sociala profiler och CV och så vidare så redan där kan man tänka sig att den här typen av CV-granskning och sånt då ja kanske blir mindre Eh, viktig ganska snart då. Eh, det var ju någon som delade den här Room GPT, tyckte jag var en ganska rolig tjänst. Du kan ta ett foto på, eh, på ditt på ett rum. Eh, och sen så ger den olika designförslag. Eh, den möblerar om, eh, ungefär som Ikea hade, har väl fortfarande mm. det där att du kan möblera med Ikeas möbler i, i ett rum då med eh, att, eh, AR. då Augmented Reality. Men här i detta fallet då så, så kan den ju byta ut och ändra stil helt då. Så du kan få massvis med olika eh, automatgenererade liksom, rumsdesigner då. Eh, och det är ju lite häftigt. Eh. Ja, eh, så inom design och sånt verkar det finnas en hel del. Eh, där du kan eh, där det kommer upp mycket. Eh, vad ska vi se? Slides AI. Jag tror vi pratade om detta. Mm, det är ju det där är en, en tjänst som... Jag har glömt bort namnet på den nu men det finns ju fler så här, bland annat då slides.ai eh, Där du kan Skapa hela eh, Dex då, slide decks då, eh, med AI eh, Då kan man ju fundera på hur nyttigt detta är, jag vet inte men eh, det är ju i alla fall någonting som kan göras då eh, Vad har vi mer? Eh, just för podcasting och såna grejer så finns det ju också en, en en hel del när vi pratar om automat transcoding av podcastar och sånt då. Och summeringar. Det har vi sett sådana tjänster som har dykt upp. Det finns ju flera sådana här tools då som är mer brandade för olika typer av content creators. Där de sannolikt då använder de här modellerna i grund och botten från OpenAI eller om det är någon av Google eller Metas modeller. Men där egentligen affärsmodellen för de här företagen är ju den här promptningen då. Som du möjligtvis inte kan se själv. Där du kan få riktigt bra texter utifrån detta. Och det var bara någon sån bloggtjänst som jag såg bara häromdagen. Nu tror jag nog inte att jag la den på, på min länklista. Uh, jag ska bara dubbelkolla så att jag uh, inte gjorde det. Uh, men i alla fall där du har uh, tjänster som skapar uh, content för ditt företag uh, i form av bloggar. Och då kan man säga att det kan vi göra redan med ChatGPT, absolut. Men i detta fallet så uh, garanterar dem att den inte ska gå att uh, upptäcka med plagiarism. <laughs> så att de Alltså de har det i sin, de, de säljer detta som en tjänst. Att här gör vi en, en blogg, AI-genererad bloggtjänst eh, som läser sig från din, din webbsida och du lägger in keywords och sånt då. Och sen säljer de det som att det ska heller inte gå att upptäcka att detta är skrivet av en AI. Så redan där ser vi ju affärsmöjligheter då att det kanske är lätt för någon som inte är riktigt säker på om det här, mm. ja... Då kan man lätt betala 10 dollar i månaden och, och få det. Det låter ju mer som en gimm. Alltså, jag tänker på, med tanke mm. på vad vi vet, hur, hur många falska positiva vi får av de här. Mm. Så, så, så även om jag skulle skriva min bloggartikel helt själv, så kan ju inte någon garantera, eller jag ska inte ens garantera att den inte kommer att dyka upp som ett plagiat när vi testar den. Så jag vet inte riktigt hur man lyckas med det. Nej, men å äh, andra sidan, det, det kanske är en ren eh, marketing scam då. Liksom. Mm -hmm. Men det intressanta är att. Det finns, eh, finns den här typen av eh, tjänster ute redan då. Och det kommer så pass mycket. Vi pratar det är säkert hundratals nya företag, nya tjänster i, i veckan här nu. Eh, och det som syns i det som syns, det är väl de som liksom lyckas komma ut i bruset här nu. För nu är det ju ett otroligt AI-brus då eh, runt om allt då. Men några av de här blir ju antagligen guldkorn som kommer. Att få traction och kommer förändra. Mm. Uh, och det är väl egentligen det jag tänkte att vi skulle... Om man bara säger så här att... Okay, det är, Kort sagt kan man säga då att med hjälp av att det öppnas upp APIer, att OpenAI öppnar upp detta och gör dem dessutom inte dyrare- utan de gör dem riktigt mycket billigare. Så förändra det väldigt mycket. Det är den väldigt korta historien. Vi hade kunnat börja med det. Mm. Uh, och det, här finns det till exempel lite olika comparison with prices. Jag hade faktiskt klippt in den här då ju. Där det ligger ett Google Drive här nu. Där någon faktiskt har tittat på de på olika modellerna. Här kan man se då att GPT 3.5 Turbo då. Vilket är den chatgpt modellen som används då. Som om du har till exempel tusen 1000 användare. 1000, eller 10 konversationer på dig och... 250 eh, dagar eh, per, per år här då. Då skulle det eh, kosta 6 000 eh, dollar då. Eh, för den här GPT Turbo då. Medan den tidigare kostade 60 000 dollar. Men det missar jag nog innan. Okej okay, så det är Turbo som används. Alltså samma som om man har Pro-versionen och väljer Turbo och inte den vanliga modellen då? Nej så är det. Så använder du API så får du samma modell som du har när du använder ChatGPT GPT plus. Chatt fast turbo modellen för man kan ju välja olika ja. där. man kan ju välja default modellen eller nu är det Aj, precis ah, okay. nu är turbo de har ändrat där. det, ja de ah, okej okay. just det så att det finns legacy finns det numera och eh, mm. default, okej okay. det har jag missat att de har bytt det. Och sen Ja, det, det är ju svårt att säga vad är skillnaden och så då. Jag vet inte, vi kan bara släppa det. För att det, alltså mm. det be, man behöver sätta upp systematiska tester för att förstå vad skillnaden skulle kunna vara. Och det är ju tyvärr inte jättemycket öppen information om, om de här modellerna. Mm. Eh, men jag ska inte säga att jag har märkt en jättestor skillnad mellan Nej. den Chat-GPT-turbo. Den går snabbare. Nej, jag har inte märkt någon skillnad alls för jag trodde ju att jag körde på den gamla fortfarande ja. men det gör jag tydligt inte då. Att, men den går snabbare, ja. den är ju otroligt mycket snabbare. Alltså, men det, kan ju också, det är det kanske det man förväntar sig när man betalar för plusvarianten då. Så. Ja. Um. Ja, men det är det. Så, så egentligen då så kan man säga att API har ju också öppnat upp en möjlighet för, om man inte annat säger då, för oss som en organisation. Är ju, det är ju ganska enkelt. Det, det, det är ganska snabbt väte om du har tillräckligt många som jobbar med chat GPT inom organisationen att faktiskt bygga en in, egen intern applikation som alla sitter och jobbar mot och du använder APIT. Um, det, det är liksom inte jättelång sökdom. Det ska man ju också förstå hur man gör men det kommer potentiellt sett gå att spara ganska mycket pengar på det. Mm. Um, och det känns och just, som en relativt smal sak för en IT-avdelning att fixa ja, det. Faktiskt, ja, faktiskt. Det är no någonting jag kommer pitcha in för vår IT-avdelning. Eh, vi har ju eh, det här med eh, data och sånt. Eh, det har jag också pratat lite om. Det. Man hör det rätt ofta så här att eh, folk säger att ja, ah, men den tränas ju hela tiden på allting den, eh, mm. man, man frågar om. eller så då. Och det är ju... Eh, Nej, det så, det, det, de använder ju data. Det är också väl inte helt solklart där för att träna modellen. Och det är väl tanken att den ska på något sätt bli bättre. Men vad det gäller API då så är det, det ju, det hade ju Samolt man gick ut och sa det här nu, att där data submitted to the OpenAI API är, är, används ej för träning. Eh, och eh, de har då en 40 day retention policy eh, och de är också öppna för, en, för att ha mindre retention policy för eh, case by case basis då. Eh, eh, Vad menar de med retention policy? Jag tror att de då kan man tänka sig i detta fallet då så eh, hur länge de då sparar datan eller flaschar eventuell data som, som mm. Och då är ju frågan vad är det är för typ av data, det framgår inte av den här tweeten då, jag ska ju säga att jag har inte läst äh, villkoren där nu, men det är ganska tydligt i alla fall att den här datan när du använder API:n används inte för träning av modellen då. Äh, ja. Äh, det, jag, tyckte det, jag tyckte det här var en liten rolig grej då liksom. Det, det skrevs det var en lång tråd där som, det, som skrevs där om Anneifam Labents, Labents. Eh, men jag tyckte den här idén var rätt rolig liksom, sådär. Men vi kommer få en väldigt väldigt mycket AI-botar. Alltså i och med att kostnaderna har gått ner så kommer vi få såna här AI-agenter på på nätet. Mm -hmm. Och han skriver liksom där. I have a vision of Langchain AI lobster. Langchain är alltså ett, ett framework för att utveckla sådana här bottar. Jag har jobbat lite med Langchain. Jättetrevligt verktyg. Det finns i Python och du kan också i JavaScript. Men att det är det ett, ett ramverk som gör det enklare att utveckla AI i chattbottar och så vidare. Men... du. I have a vision of langshain lobsters. Just smart enough to slowly stumble around the web until they accomplish their goals. Och det är bara så ja, men tänk om vi skulle kunna släppa ut en sån här. Tänk, vi har ju robotdamsugare hemma som, ja, det är klart att jag dammsuger ändå mer effektivt än vad en robotdamsugare gör. Om jag, ska, liksom, jag är snabbare och jag är nog, så kanske gör ett bättre resultat. Men trots allt det så har jag en robotomsugare hemma. För den gör ju sitt jobb utan att jag behöver bry mig om det. Och dessutom när jag inte är hemma. Det är rätt skönt. Och tänk om du skulle kunna sätta igång en liten AI-bot. Som bara, drar iväg här nu. Jag hittar den där resan till Kanarieöarna. Jag vill åka dit. Jag vill att det ska vara det billigaste och bästa. Och jag ska ha det där bästa hotellet. Och så här, du känner ju mig så bara fixa det nu. Och sen åker den där AI-botten ut och den gör sitt jobb och den fnular lite här och den fnular lite där och den tänker lite och så kommer jag ställer den till väl svaret. antagligen lite frågor i forum då också kan man tänka ja, sig kanske det. Frågor, lite sådär ja, men, familj, du, du, vad säger ni om det här, jag ser att det är lite dåligt rykte på de senaste dagarna. Ja. någon som vet något mer? Ja. Och det jag menar, tänk om ja, och då, då kanske det tog en vecka innan du fick ett svar eller en dag eller vad, vad vet jag liksom. Uh, och, men det blir liksom en annan typ av... Alltså du, du, du sätter igång någon sorts autonoma agenter som löser uppgiften åt dig. Uh, istället för att vi hela tiden är inriktade på att vi ska googla någonting och vi ska ha ett svar och det ska gå snabbt. Vi vill ha det nu. Vi, uh, nu när vi pratar med ChatGPT så är det ju in med en fråga och sen jobba med texten och sen det ska hända med en gång. Alltså vi vill inte vänta. Men istället... Så kan man säga att man ger en uppgift och, och sen kommer den här agenten tillbaka när den, är, när den har löst den helt enkelt. Men det här kommer ju också bli totalt olidligt på webb. Alltså jag tänker att <laughs> det är problemen här. <laughs> ja. ja men alltså varför skulle inte... Vi vill jag marknadsföra en, vår nya startup eller varför skulle inte vi vilja marknadsföra vårt universitet genom att skapa 500 lobsters som utger sig för att, om vi tar bort etiken i det hela då, eh, mm. som utger sig för att vara studenter här som bara liksom, vars enda uppgift är bara att sprida en positiv bild över Mm. universitet Linnéuniversitetet i vårt fall eller något annat universitet varför skulle man inte vilja det just nu och tänker inte alla företag och universitet på samma sätt och kommer det inte liksom bara att bli <laughs> det kommer bara så här ballongstekt över hela hela webben med bara massa trevliga för, för, för här tjänar man ju på att vara trevlig faktiskt och inte mm. otrevlig som bara försöker liksom ja nej mm. men jag håller med dig och här alltså, du borde plugga här eller du borde du du du och bara jobbar in de här budskapen liksom precis mm. överallt för kostnaden är så låg. Men då har vi ju någon, då har vi någon slut av uh, den här webben framför oss då liksom som vi känner den idag. Ja, och det kanske, är, det kanske har pågått länge. Jag menar, webb 2 är ju det man pratar om här när vi pratar Facebook. När vi pratar om det här att användarna ska, ska bidra med content. Wikipedia var ju den första så här, webb två sidan som man i alla fall nämnde stort då. Och sen, men sen har man ju sett att, att det, folk lämnar, eller ja, framförallt ungdomar, lämnar de här större tjänsterna. Så som Facebook, Twitter och så vidare. Och man har sina grupper istället där man där man diskuterar med likasinnande i mindre sällskap liksom. eh, Och jag menar, skulle det här bli verklighet så då går det nog rätt fort till det. För. Mm. <laughs> um, ja, men, och då är det ja. ju, då, då kanske vi får lära oss att värdera någonting annat än, um, än det vi läser i ett forum. Att det, det mm. <laughs> Ja, eh, hur den är så <laughs> Det är ju det är lite dystopisk men vi ska väl också se möjligheterna med det. Att om vi börjar med att den här agenten ändå trots allt kan göra sånt som... En del tycker ju, En del älskar ju detta. En del hatar ju det. Alltså vad det gäller det att ja, men jag vill, nu ska jag köpa någonting och jag vill ändå veta att jag gör ett bra beslut. Jag vill inte veta att den där TVn prissänktes liksom 5000 kronor dagen efter jag köpte den. Och du vet, ja, men det är ganska mycket. Det är därför vi har de här prisjakt och de här tjänsterna och det är därför vi kan skriva reviews och det är viktigt för företagen ha bra Google reviews för vi är lite på andra och sånt då. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb att veta att du har tagit ett bra beslut i denna värld. Ja, och förvisso, det vi känner ju igen det där det är inte så att det inte har funnits borta för att, för att ge skev betygssättning och sådär tidigare utan mm. det är ju snarare regel än undantag om man läser produktreviews att de är är skrivna borta på olika sätt. Mm. Så det är inget nytt problem i och för sig. Ja, vi kan väl inte säga så mycket mer om det Jag tänkte, vi, om vi bara tar upp det här, vi kan, behöver alltid ha med någonting på fusk. Jag tänkte bara tyckte den var rolig här. Men eh, GPT Zero då, som ändå är har väl ändå pratat om som en av de, kanske något bättre den här detektorerna då för det här. Men då är det i alla fall det, eh, The US Constitution Är alltså också skrivet av en AI uh, Så so de var the Founding fathers were way Ahead men, of their time <laughs> Men är det inte Jag, jag, för jag börjar ja. tänka på de här just om vi tittar på denna Som, som exempel mm. då att, att alltså, konst, Amerikanska konstitution in, Inskickad här och jag då ger den Att den här är skriven av en AI Men är det inte en bias här att det är ju, den, är, den är ju tränad på det här Från början mm. så, så texter som fanns före <laughs> så att säga GP, alltså som ingår i träningsdatan det är väl en stor risk att de också ses speciellt populära texter som, som ingår i träningsdatan för man får nog anse mm. att den här texten är, är relativt populär och har förekommit väldigt många gånger i träningsdatan också. Eh, så att det, det är näst den svårt tänker jag att testa det här med äldre texter. Man får, man får nästan i så fall testa med nya texter men det var ju någon som mm. hade testat vad var det? Kristessons eh, eh, tal här på, på, på, på en manifestation och att det Just var det. skrivet av en AI också. Så ja. Och, då, och det, ja. det kanske det var Tänk om det var så. Nu tror vi ju, nu har ju för givet det här att det inte var där det... Ja, jag, jag pratade med en student <laughs> om det som, som ja. känner då talskrivaren i, i det fallet som sa att nej så borde det inte vara. Men det var ingen garanti, men mm. ja, lite, lite ja. tredjehandsinformation där att det inte skulle ha Ja, det. nej men det är bra där. Um, just det, vi hoppar lite där. Uh, där. Jag, tänkte vi, vi, jag tänkte vi hoppa till uh, avdelningen jobb inom AI eh, och jobb i, i, på planeten jorden. <laughs> Vad va, va kommer vi jobba med nu då? För det här är ju någonting som... Eh, om vi nu tänker poddens... När vi börjar den här poddserien nu då. Då började vi ju med första avsnittet och sa vi ju det här förändrar allt. Så ja. vi ju. Och, och sen det har jag ju fått fast, ja. Ja, det gör vi, Ja, precis. Det, det gör vi ju fortfarande. Och jag, vi har ju fått frågan i olika sammanhang så. Någon gång så har man ju varit väldigt lyrisk och sagt att allt förändras. Och sen ibland så har jag ju också sagt att ja, det kanske förändrar för en del som sitter där vid datorn och skriver texter och sen får vi väl se. Det går ju att, att se det här på olika sätt. Men, men det, det är i alla fall, det, nu börjar det dyka upp lite studier. Nu har det ändå gått så pass lång tid eller tillräckligt... Lång tid. Det är ändå mm. rätt kort tid. Um, och jag tänkte: Vi skulle ju kunna plocka upp den här um, som faktiskt um, bara publicerades, och den är ju ännu inte peer-reviewad. Den här, um, de har helt enkelt bara tryckt ut den. Det betyder alltså att det är, det är inte någon som har uh, faktagranskat den, eller alltså uh, uh, den här. Men vi kan väl ändå ta det för vad det är då. Det här är ju två stycken eh, forskare på MIT eh, så att det blir ju någon liten sån där eh, authority, eh, det är helt okej okay skrivna också. Men de har i alla fall gjort så att de har Ska vi bara ta vad studien... Vi kan väl ta rubriken ja, här för de som inte ser då. Experimental evidence uh, on the productivity effects... Sen av generativ artificial ja, intelligence. –Ja, bort ett ah, ah, jag gjorde en screenshot så det var nog därför. Ah. Ja, och eh, i stora drag, jag kan bara titta. Vi har, vi har lite grafer jag tänkte vi skulle kunna prata lite om då. Men man kan säga så här, de, de korta bullet pointsen här nu, det är ju liksom att... De har tittat specifikt nu då på eh, hur Chat GPT... Uh, uh, uh, vilken impact detta har då, så när de pratar om generativ AI technology så menar de ChatGPT. De har alltså uh, uh, uh, uh, tittat på, uh, fyr, de har alltså, som underlag så har de haft 444 stycken College Educated Professional uh, och uh, hälften av de här var randomly exposed to ChatGPT, de, det är klart att de det blir inte en dubbelblind studie i den meningen att de som inte hade ChatGPT vet ju förstås om att de inte hade det. Så mm. det är inte en medicinsk studie här då de får någon placebo. Placebo GPT. <laughs> men, men i vilket fall då. Hälften av dem då är som är den här kontrollgruppen och hälften av dem fick då ChatGPT då att använda detta då. Och sen så har de då assignat olika tasks till de här. Uh, professionals då. Uh, och uh, den det, det liksom korta takeawayen här är då det är att de. Uh, ChatGPT var alltså substantially increased average productivity. Så det är alltså en stor skillnad på produktivitet. Uh, så tiden som går åt var då med 0,8 standardaviationer. Uh, uh, uh, Lä lägre då och uh, output quality by 0,4 standard deviations. Det var lite svårt att läsa ut exakt hur mycket, hur mycket man vill veta så här, hur mycket procent blir detta då men vi pratar om en produktivitetsökning då en, en tidsbesparing på cirka 30% uh, eh, någonstans där och uh, inequality between workers decreased. As chat GPT benefited low ability workers more. Så att det är också det att det blir en utjämningseffekt. Så de som inte var lika duktiga på att skriva. Och de som var duktiga på att skriva. När de bägge använde det här verktyget. Så blev det en utjämningseffekt emellan de här då. Att det, eh, och nu menar jag inte att de som var duktiga på att skriva blev sämre. Men det blev någon mindre skillnad mellan de, de mindre duktiga och de duktiga då. Eh, Och... Eh, Ja, det, det som jag tycker är lite roligt också då, exposure to ChatGPT increased job satisfaction and self efficiency and heightened both concern and excitement about automation technologies. Mm. Och den här tycker jag är rätt bra, så self efficiency här då, ska vi ju kalla som självförtroende kanske eller självkänsla eller någonting sånt. Um, men job satisfaction är alltså hur, hur um, ja, hur... Hur nöjd man är med, med uppgiften då, liksom, eller utförandet. Då. Och det här tycker jag ändå är jätteintressant. För tittar vi på den här studien nu, är det är en, en studie. Vi kommer säkert få många fler. Vi kommer så, men det ändå det ger en indikation på. Och jag kan gå i god för den här indikationen. Jag tror du också, Johan har pratat mm, om det här, att det blir mm, roligare. Mm. Man känner sig mer nöjd. Men. Folk är generellt sett då eh, jämfört med eh, kontrollgruppen och den här treated-gruppen så de som använde AI för sina uppgifter, de var generellt sett mer nöjda med sin eh, arbetssituation <laughs> än de som inte gjorde det. Kan och ju... det höjde och jag tolkar också som att det höjde den här, liksom, eller tog bort skept. Skepsismen kring de här verktygen för, för, för det är ju någonting du och jag har pratat mycket. Alltså just det här att gå in och testa det först när man testar ja. så man förstår vad man faktiskt kan göra. Många sitter fortfarande och tänker att nej, det här kommer aldrig vara så bra. Det är ingenting för mig. Mm. Eh. Och, och det står ju här: De gjorde ju den sån där eh, en. Två veckor efter studien är uppföljning då, det står, man, ni får gärna gå, gå gärna in och läsa paperet och det är ingen betalvägg eller någonting på den här och vi lägger ut länken eh, så ni kommer åt hela pdfen. Men den, eh, eh, det är ändå lite intressant här då, det är ju att eh, den här, tar vi worried about replacement så kan man ju säga då att ja de som har varit utsatta för chatt-GPT är ju mer <laughs> worried about replacement mm. helt klart. Eh, så det är väl möjligt att det är kanske är en liten oro då som ökar. Eh, däremot så är det ju excited about enhancement och overall optimism har ju ökat. Alltså de, har, mm. de som har blivit utsatta då för ChatGPT är mer optimistiska och mer eh, glada för utvecklingen än kontrollgruppen i det här fallet då. Eh, nu, nu behöver vi inte, nu ska jag säga att det sitter säkert folk och tänker så här, ja men alltså... De här som inte använder ChatGPT, de kanske var bara var bitra och sura för att inte de fick mm. vara de som använde det, och det är därför. Vi behöver inte dyka ner på. Vi ser det som en indikation på, och det kommer komma många fler studier. Och eh, handen på hjärtat så här: Det här är inte mitt och ditt forskningsområde, Johan, när vi pratar om arbetsenkäter mm. och eh, så. Så jag, jag är väldigt försiktig och utmaningen om detta. Men eh, man, jag tycker ändå så här: Jag kan ställa upp på en del av indikationerna i den här eh, artikeln att det är ett verktyg som gör att det faktiskt kan bli lite roligare och någonting som eh, de tittade på har var ju de har delat in eh, strukturerat de här olika tasksen de fick då och eh, de har testat det på kontrollgrupp och treatmentgrupp och treatmentgruppen är den här gruppen då som har använt ChatGPT då förstås och där vi vi tittar då på percent, eh, of time spent i olika. Och där kan man se ganska tydligt här då att om vi tittar på eh, brainstorming. Så i, i brainstorming delen av den här tasken, alltså när man ska då brainstorma upp eller vara kreativ. Då spenderar de som inte använder AI lite mer tid och de som använder ChatGPT lite mindre tid. Så de sparar lite tid på brainstorming. Den här är lite intressant. Man tycker att ja det, det här med nya idéer och sånt borde väl inte en AI klarar av så bra. Men det verkar ju som att den är ganska bra på att brainstorma. Mm. Eh, och sen tittar vi på rough drafting. Och den här tycker jag är intressant. Det är ju att, ja, där sparar ju den här ChatGPT-gruppen. De som använder ChatGPT sparar ju jättemycket tid. Eh, och vi tittar på det här, Det är ju ChatGPT-gruppen då den här treatmentgruppen, de använder cirka 30% av tiden för, för detta. Eh, Medan de som är kontrollgrupp som inte använder AI, de använder ungefär hälften av tiden, alltså 50% av tiden, för den här rough drafting. Och vad gör man när man rough draftar? Jo, du kanske gör din outline, du börjar skriva, du börjar formulera dig, och du gör den här första brödtexten och trycker ner den här stora textmassan. Där är ju AI jättebra. Du, du tar ju udden av den här skrivkrampen som man ofta kan känna att man har eh, i början. Och sen tittar vi på den sista delen då med editing, det själva editoriella arbetet, ja då är det omvänt. Då lägger man mer tid på det redaktionella, alltså editing, alltså titta på texten, ändra i texten, eh, än de som var i kontrollgruppen. Eh, och... Ja, jag skulle ska, man tolka, säga här, ska man tolka ja. det så verkligen? Är det inte som så att eh, eh, det är inte är i absoluta tal här? Va? Det är, eh, det är totalt, av eh, time spent. Man sparar ju ja, också totalt sett tid. Det är helt fantastiskt. Ja, ja. Så att det är mycket möjligt att man ändå la kortare tid på Editing här än mm. ä, en, ä, kontrollgruppen. Men man la förhållandevis mer. Tid på editing. Eh, ja. Jämfört med kontroll. Ja, ja eh, det är så, helt och, Bra och det, det, det, skulle jag också, det skulle jag också kunna skriva under på. För det tar ju ingen tid att skriva längre. Utan, men det tar däremot tid att sitta. Man, man låter den skriva. Och sen så sitter man och funderar. Ah, men det där var en vettig grej. Och så tar man och kanske lyfter ut ett stycke. Och så ber man den jobba om det stycket lite. Tills man är nöjd. Lägga till eh, några aspekter som man själv vill ha. Och sen så är man rätt så nöjd och jag, jag kan väl återknyta till det jag tror jag var inne på detta Fredrik förra veckan här, men att jag satt och skrev då den här dokumentationen och det, var, det handlade ju om eh, miljöaspekter och sådär och det kanske är inget, jag kan väl vara riktigt ärlig och säga att det kanske är ingenting som jag skulle så där se fram emot att sitta och jobba med en helg 5-6 timmar normalt sett och sätta mig med ett blankt papper och börja skriva på det där för det, det är inte mitt område riktigt och sådär men däremot när jag fick hjälp av ChatGPT, alltså den var ju min coach i det här jag, jag frågade den hur ska jag lägga upp det här ska börja liksom fokusera. Sen kunde jag knyta in det här till Agenda 2030-målen. Både den liksom, eh, ref, resonera kring vår affärsidé utifrån Agenda 20, eh, 2030-målen. Eh, Be den korta ner, fixa, trixa och sätta och jobba med det här. Och jag, jag upplever ändå, det här på engelska också då eh, när jag skrev det här. Eh, eller, ja, om jag nu skrev det. Men eh, jag upplever ändå att de här texterna blev. Väldigt bra eh, för, för, för just den här typen av dokumentation, för vi hör ju ofta och det är flera kollegor som har sagt till mig också så här att oh, det blir ju inte så målande och vackra texter. och eh, Nej, det blir det inte. Det blir effektiva texter på något mm. sätt som, som tar en från A till B och jämförde den med motorvägar. Här då, att alltså det, texten blir som en motorväg. Den, den gör det, den ska. Det är inte så jäkla roligt, men, men, men, men det blir bra. Däremot om jag vill läsa ett skönlitterärt verk på samma sätt som när jag, jag är ute och kör motorcykel, då vill inte jag köra motorvägar. Då vill jag ha slingriga, besvärliga, liksom mindre vägar ute på landet. Ja, men då, då kanske det inte är det här verktyget man ska ha. Det är inte motorvägen man ska använda, utan då behöver man använda någonting annat. Så att det finns nog en öppning även för författare framöver här, misstänker jag. Mm. Helt klart. Och det är ju, jag tänkte bara, om man nu ska återknyta till det här med... Med jobb då. Jag tyckte det här var rätt kul. Det, också sån här, ja, det känns som att jag har öst ur mycket från Twitter här nu. Men det är lite där jag plockar in mycket information. Men jag tyckte det här var rätt roligt. Om vi tidigare såg folk med spadar försvinna för att grävskopan kom. Så är det nu dags för paddelspelande mellanchefer att ersättas. Och det är bra. Eh, och det här är någon. Jag känner inte honom men Landerholm där på Twitter. Jag tyckte att han hade en ganska rolig tråd. Eh, Just med lite spaning. Vi har nog pratat om det mesta i något sammanhang eller så. Då, men jag tyckte han hade ganska roliga ord när han, när han sammanfattade detta. då. Mm. Så att just det här med att paddelspelande mellanchefer. det är de som vi nu ser kommer kunna ersättas. Och det, det kanske är så. Ja. Det var också en nyhet i Mossa här, jag tänker nästan att vi behöver ta med den ändå eh, när vi pratar om jobb och automation och AI mm. eh, och eh, detta var på P1 i förmiddags eller i Mossa nu då och eh, då var ju Kristoffer Lind på bokförlaget Lind Company, eh, och Company som var intervjuad och eh, det handlar just om bokbranschen och ja, vi, inte helt, vi har ju också Bokrea denna veckan, visst är det så. Så det är väl därför det är i fokus då. Men de, de använder ju AI, så bokbranschen är ju en bransch där som, som kommer bli väldigt påverkad eller redan är väldigt påverkad av AI-teknik. Och de använder ju redan AI för översättning. Så de hade väl redan 130 stycken böcker i produktion nu med AI-översättning. Mm. Han pratade lite om detta. Och att detta gör ju då att ett bokförlag kan öka takten och översätta ännu mer än vad de någonsin har gjort innan tidigare för lägre kostnad. Så att content blir billigare. Det kommer ju innebära att det blir mycket billigare. Han var inte orolig för just eh, att översättare skulle bli av med jobbet, eh, som han själv uttryckte det. Eftersom det kommer krävas någon sorts mänsklig handpåläggning ändå. Eh, det är ändå ett visst eh, jobb för en, någon att kolla igenom detta, åtminstone som tekniken ser ut idag. Och i och med att du skapar så otroligt mycket mer content så kanske det blir att en översättare som innan översatte en bok kanske översätter då, vad vet jag, 50 böcker. Mm. Ungefär som när vi pratar om kod... Eh, mm. Att ja, en, en programmerare som tidigare kunde producera en viss mängd kod per dag- kan man nog förvänta sig kan producera tio gånger mer kod eh, snart med de här verktygen. Men det är inte säkert att programmeraren måste bli arbetslös- men det blir bara helt enkelt väldigt mycket med kod mm. eller väldigt mycket med böcker. Och då kan man ju fråga sig vem ska läsa alla de här böckerna? Alltså nå, fin, måste det finnas någon gräns då liksom för, för det här. men det är, I alla fall, det, det är en stor förändring som pågår och bokbranschen är väldigt, väldigt... Uh, uh, och han, han hade väl, han var väl en, det var ju en, en, en roligt att lyssna på honom för han var ju väldigt positiv. Han pratade lite om det här att du har en nostalgisk ådra av det här med skrivmaskinen och författarskap och sånt då som, som helt enkelt försvinner. Alltså det kommer vara, den här branschen blir någonting annorlunda i framtiden eller redan nu. Än vad den har varit. Men det är, som han sa. Vi kan inte vara nostalgiska. Och vi kan bara liksom anamma den nya tekniken. För annars har jag inget bokförelag. Eh, om ett litet tag. Eh, och jag tänkte så här. Ja det här är ju typ så här. Vi måste tänka på universitetet mm. också. Mm. Det är så här, skolan måste tänka också. Så jag blev mm. lite glad ändå. Att höra att vi har, vi har branscher. Som är liksom direkt. Alltså verkligen så här. 100% påverkade rätt av. Eh, av AI-tekniken det är lite mer långsökt hur en lastbilschaufför ska påverkas av just chatt-GPT. eller någon som eh, står och, och binder upp blommor i en blombutik eller alltså du vet så här mm. men eh, bokbranschen när du har en AI kan ju faktiskt skriva eh, noveller och böcker och, och så kan man ju fråga sig att de är bra med men det finns ju nog rätt många människoskrivna böcker som man verkligen kan ifrågasätta om de är bra eller inte mm. så det, det är eh, du kanske helt enkelt får en bättre baseline. Att det, äh, men det är i alla fall. De, de kör på det. Jag tyckte det var, det var intressant. Äh, och äh, jag kunde inte låta bli och jag tog den här äh, texten äh, från. Äh, jag, spelade, jag, jag tog tankade hem den äh, radiointervjun och jag äh, gjorde, med, äh, gjorde en transkribering med whisper. Eh, Whisper-transkriberingen eh, tog jag en eh, summering av ChatGPT och den ser ni där, summeringen. Eh, vi, och sen så, för de som inte ser här då, så summeringen ja, men det är ett par stycken eller ett långt stycke här. Eh, mm. Lind betonar att tekniken främst används för genre-litteratur som däckare och inte som ersättning för att översätta avancerad prosa. Eller prosa. Mm. Till exempel står det här då. Nej, med mera, med mer. Och sen tog du den här och sammanfattningen och gjorde vad de... Ja, precis. Uh, han, I sig så skrev han ju här, jag tänkte att han tror att det finns behov av översättare och lingvister när fler böcker publiceras. Men han erkänner att han är i minoritet med sin positiva syn på roboternas roll inom den svenska bokbranschen. Mm, och att konsumenterna tänka. också kanske inte delar en positiv syn. Det, det är så här: det är mycket mm. då. Men de, de, de var i alla fall ett bokförlag som egentligen bettar lite grann på AI nu skulle man nog kunna kalla det då. Mm. Sen tog jag den här texten och sen tänkte jag att ja, men det här var ju hans syn. Kan vi, Det hade ju varit intressant så här, var, kan vi få ett feministiskt perspektiv på? Eh, på vad som händer eh, inom bokbranschen här nu, då. Mm. Ja, och det kan vi då. Eh, så det innebär, kan innebära en ökad risk för könsstereotyper. Mm. Och diskriminering eh, och det mm. är ju den här biasen som vi har pratat om eh, i det här fallet. Den fortsätter mm. med här att eh, trycka på att det kan minska behovet av människor som gör översättningen och det här är traditionellt ett kvinnligt yrke. Eh, så det skulle kunna drabba på det sättet. Eh, och för det tredje här då så eh, har det eh, eh, AI-tekniken i bokskönsyn kan leda till en ökad kommersialisering och standardisering av litteraturen. Mm. Eh, och ja, vad skulle det ha ett feministiskt perspektiv? Vet jag inte. Men... Ja, sen kunde jag inte låta bli det. Ja. Jag, jag vill ju också veta så här. Vad, vad tänker Jan Gio om, om, om det här då? Så jag bad ChatGPT att beskriva det här ur Jan Gios perspektiv. då. Och ja, där kan man ju se då att Författare kan ju tvingas anpassa sina verk till en marknad som främst är inriktad på att sälja sina böcker till så många som möjligt. Och det här tänker jag så här, är det inte redan så? <här> <tänkte också> <här> <här> ja. ja, alltså jag tänker att eh, om, om man är författare eh, så de vill väl ändå ha mat på bordet och köpa julklappar till sina barn och hela den där biten. Så att det är väl en ganska stor kommersialisering av av författarbranschen redan som det är nu då. Men ja, visst så kanske det kan vara att det kanske blir mindre utrymme då för för det. Ja precis. Men det är just det här att AI-tekniken skulle ju kunna användas då för att att det blir mer strömlinjeformat, så att det kan bli att du som författare kanske inte riktigt utforska den idén som du hade tänkt, utan om du använder AI så kanske AI hjälper dig att skriva den mest säljande boken, men inte möjligtvis den boken som som du själv hade som bodde inom dig då. Mm. Ja, och sen det här med att det kommer nog kunna påverka om vi nu tittar på det ur Jan Gius perspektiv här då, på att författare får en rimlig ersättning för sitt arbete och att de också då äger rättigheterna eh, till sina verk. Så det är klart att eh, det kommer vi kunna innebära att om var och varannan kan bli en författare skulle man ju osökt inte kunna tänka sig att om content blir billigare, billigare, billigare så sätter det ju också eh, den mänskliga arbetet och det vi kan tillföra blir ju också påverkat av detta. Mm. Eh, ja. Kanske inte är något framtidsyrke då. Eller så kanske det, ja, är, det är, det. är det. inte detta? Det är ju samma. Alltså vi ser väl detta på alla fronter. eller, alltså, vi, vi har ju sett det med de generativa eh, AI-modellerna för bildgenerering som kom starkt under förra året. Där, där vi har börjat diskutera vad det är en konstnär egentligen. Är det, är det konst att, att tillverka någonting med AI? Eh, vi ser det inom musik. Började det komma och dyka upp verktyg nu mm. som genererar musik eh, på olika sätt det skulle kunna betyda att man skulle kunna prompta sig fram. Det, frågan är när nästa liksom Billboard 1 är en promptad eh, låt och ja, om vi ska vara riktigt ärliga så de som <coughs> producerar mycket musik idag, jag menar de har ju rätt så avancerade verktyg och det kan vara svårt för en helt novis att komma in i den branschen. Liksom. Mm. Så där kan det ju, och det är väl samma sak här att helt plötsligt så är det inte ens skrivkunnighet som är i hindret längre för att faktiskt kunna ha en författarkarriär utan du kan med relativt modesta språkkunskaper så skulle du ändå kunna skriva en bästsäljare om du har idén eh, mm. och storyn till Så jag kan väl tycka det är rätt spännande utveckling. Ja det är det. När här ska vi kolla lite a Nej, nu? Jag behöver åka och hämta barn. ja Det har du inte. Det kan inte din, din bil göra själv då menar du? Nej, mm. den kan inte det än. Jag har ju mm. köpt funktionen, men uh, inte just hämta barnfunktionen, men full self-driving i alla fall. Uh, mm. Men det kan man ju säga att det får jag vänta länge på. Ja, Det är nog så. Ja. Uh, nej, men absolut. Uh, vi mm. ska lämna det där. Ni kan uh, in och prenumerera på uh, Valfri poddspelare om ni vill. Vi finns på tuben också. Och uh, gå gärna in på vår Discord fortsätt diskussionen där så lovar vi inte att vi ses om en vecka eller hörs om en vecka men ja. kanske, vi får se. Ha det gott. Hej på mm. Hej hej.